نان ناد ہمیشہ بس ویریں داناد ہمیشہ بس ویریں د رتبہ مادا یار انو رب یار انولا پیار انوکھا منگائی مال لاڈ پیار انوکھا